عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھیں اور پھر ان کی وضاحت فرمائی کی جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اسے کر نہیں پاتا اللہ تعالیٰ اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں اور اگر ارادہ کر کے اسے کر گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دس نیکیوں سے سات سو گناہ تک بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیاں اس کی لکھ دیتے ہیں اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے مگر اسے کرتا نہیں اللہ کے خوف سے بچا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں اور اگر وہ ارادہ کر کے اسے کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی ہی لکھتے ہیں اس نے انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کا فرمان ایک نیک عمل کا ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی ہے اور گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ تعالی کے خوف سے اس گناہ سے بچ جانا بچے بچے رہنا ایک نکی اس پر بھی ایک نکی ملتی ہے ایک گناہ کرنے پر شریف ایک بائی تحریر کی جاتی ہے لیکن ایک نیک عمل کی ادائیگی پر دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب بندے کے عمال میں لکھ دیا جاتا ہے عمال سالوں پر اجر و ثواب کی کثرت کیوں ہے گزشتہ امتوں کے مقابلے میں آخری امت کے لوگوں کی عمر بہت کم ہیں جیسا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کت سال کے درمیان ہیں پہلی امتوں کے اعمال کی برابری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کے لیے نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا ہے چنانچہ ایک نیکی پر دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا سال کی زندگی کو اپ معیار بنا کر ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں اور بالغ ہونے سے قبل کی زندگی کے تقریباً پندرہ سال کم کر دیں تو صرف پچاس سال کی زندگی چھ سے آٹھ گھنٹے روزانہ سو کر زندگی کا ایک تہائی ایک چتائی حصہ سونے میں نکل جاتا ہے زندگی کا تقریباً ایک تہائی یا ایک چوتھائی حصہ کاروبار یا ملازمت وغیرہ میں لگ جاتا ہے زندگی کا ایک تہائی ایک جتائی حصہ جو ہمارا سونے میں لگتا ہے اسے عبادت بنانے کے لیے ساری مخلوق میں فارمولہ یہ ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز با پڑھ کر سو جائے گویا اس نے آدھی رات کی عبادت کری اور جو شخص فجر کی نماز بھی جب با جماعت پڑھ لے گویا اس نے پوری رات عبادت کی کاروبار یا ملازمت میں لگنے والے زندگی کے ایک تہائی یا ایک چوتھائی حصے کو عبادت بنانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ وضع کیا ہے کہ ہاں مال سے مال سے جسم کی بڑھوتری نہ کرو کیونکہ اس سے بہتر آگ ہے اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے زندگی کے بقی قیمتی حصے کا صحیح استعمال کر لیں تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے ٹی وی واٹس اپ فیس بک موبائل انٹرنیٹ پر ہماری منفی مصروفیات دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں حتیٰ کہ اللہ کے گھر یعنی مساجد بھی موبائل کی ٹون سے محفوظ نہیں ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال صرف جائز مقاصد کے لیے کریں اور نئی ٹیکنالوجی میں ہماری مصروفیت قرآن کریم کی تلاوت نیک اعمال اور نماز وغیرہ کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنیں زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی کا حصول ہے تاکہ جہنم سے نجات پا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کیا جائیں جن... جنت جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انسان کی طاقت سے باہر ہے اس کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے ایک دانا سات بالوں گائے اور ہر بال میں سودانے ہوں اللہ جس کے یہ چاہتا ہے ثواب میں کئی گناہ اضافہ کر دیتا ہے اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے سور بقرہ آیت نمبر ایک اور دو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کو ظلم نہیں کرتا اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گناہ کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس عظیم ثواب دیتا ہے سورہ نساء آیت نمبر دو سورہ نساء آیت نمبر بیس جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے ایس جیسی دس نیکیوں کا ثواب ہے جو شخص کوئی برائی لے کر آئے گا تو اسے صرف ایک برائی کی سزا دی جائے گی اس کے اوپر کوئی ظلم نہ ہوگا سورہ انعام آیت نمبر انعام آیت نمبر دس جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس سے بہتر بدلہ ملے گا سورہ نمل آیت نمبر ایٹی نائن جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اسے بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے سورہ شعرا آیت نمبر تیئیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا مسجد کے مسجد حرام میں نماز کی ادائیگی ایک لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ہے اسی طرح مسجد نبی میں ایک میں ایک نماز کی ادائیگی پچاس ہزار نمازوں کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے شب قدر کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے ثواب ستائیس درجے زیادہ ہے جو شخص فجر کی نماز بعجماعت ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے پھر دو رکعت جو پھر اشراق پڑھے تو اسے حج ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک لام ایک اور میم ایک ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم شاثرمایہ ایک دن میں سبحان اللہ و بحمدی سو مرتبہ جو شخص پڑھے گا اس کے گناہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے خاص سمندر کی جو شخص چاہے کہ کو ہزار نہیں مل جائیں فرمایا ایک تصوی سبحان اللہ کی پاس